Vi börjar lite ödmjukt i Västerås och Västmanland. Jag har med mig Karin Engström som jobbar som kulturutvecklare på Region Västmanland. Karin ska berätta lite grann om en satsning som regionen har gjort på en konst- och kulturarv i mobilen via en app. Så –Välkommen Karin! –Tack så mycket! Jag tycker absolut att man kan stanna i Västmanland. Vi vill inte ge sig ut i rymden. Det finns tillräckligt här, Ja, man kanske hinner sen. Jag jobbar då för Region Väspland, kulturutveckling och jobbar som kulturutvecklare och projektledare. Jag jobbar mycket med konst och i kombination med teknik. Så jag är den här tolken som springer mellan de här olika verksamhetsområdena. Jag är liksom varken experten på, på kultur eller på teknik men jag liksom lotsar ihop de här två världarna. Det är det som är det roligaste och Hubbla är ett bästa exempel tror jag. Yes, så. Jag mig. Jag har också en assistent med mig idag och det är då Fredrik Jaksson på MyFlower som är min motsvarande projektledare där som har utvecklat självtekniken i appen. Så han kommer att assistera i Hubbla, appen Hubbla som den heter. Då. Och som ni förstår, anledningen till att vi gjorde den här appen var att vi kände att Vesplan har så otroligt mycket kulturarv, hur ska vi föra ut det? Man har ju haft museer i väldigt många år, men har haft webbplatser också några år. Men de är ju begränsade att vara på sina platser. Och visserligen kan man titta på webben när man sitter hemma, men man blir ändå begränsad lokalt. Hur ska vi kunna åstadkomma att man kan röra sig ut i omgivningen, i sin närhet eller där man befinner sig? Öka tillgängligheten helt enkelt. Jo, men då tänkte vi att en mobilapp skulle kunna vara det bästa. Och det är klart att vi spanar lite på det här med Pokémon Go också. Kan man göra något liknande, lika snyggt, fast med kulturarv? Ja, kanske inte, för det är lite kostnabbt. Men man kanske kan göra någonting annat som är minst lika bra eller ännu bättre. För det är lite så vi känner att vi är på väg mot någonting bättre. Vi tittade också under eh, året, och det kan vi också säga att vi har jobbat under drygt ett, ett år eh, och kommit så här långt som vi har gjort. Men det vi gjorde i början var också att titta på vad har andra gjort? Finns det, finns det mobilappar som redan kan göra det här som vi var ute efter? Och vi hittade mobilappar som innehöll bilder över saker, texter över saker. Det kunde vara AR, augmented reality, som vi var intresserade av. Det kunde vara ljud i kombinationer. Det var, det var aldrig att det var allting. Och det var också så här att det alltid var att det var någon som hade gjort det klart. Eller kunde tillföra någonting, men vi sökte efter det här att de som använde appen också skulle kunna tillföra saker. Och det har liksom varit den här, bland det viktigaste för oss, att få med den aspekten. Och sen också att få den här målgruppen barn och unga. För så är det ju också att det mesta som görs är för vuxna. Sen kan man tänka att barn och unga är inte bara barn och unga. Det är ju mycket familjer, det handlar om att man gör saker tillsammans. Och också tänker jag personligen att om man inte är den här vana museebesökaren, om man inte är den här stora användaren av kultur, man kanske, inte, man kanske behöver någonting annat helt enkelt. Och då kan den här appen, mobilappen vara ett lättare sätt att ta till sig kulturar. Så den innehåller, som ni förstår då, inte bara bilder. Den innehåller även filmer, den har ljud, den har AR. Och vi ska visa det också inom kort där. Och, det, och vi har också gjort så att man kan göra egna upplevelser och lägga upp i Hublappen. Efter publicering, när vi publicerade. Så där. Så jag vet inte... Jo, men jag måste också nämna finansieringen förstås. Vi fick faktiskt till intern finansiering från Region Västmland att sätta upp grunden till själva appen, den tekniken. Och sen har vi också fått statliga medel från statens kulturråd att utveckla appen vidare och fylla dem innehåll. Så att, och Sen har vi som sagt haft mindfulness som har gjort utvecklingen av tekniken då, hela deras utveckling. Nu har jag säkert glömt någonting, men vi kör igång och visar så jag tror jag att vi fyller på lite per det som kommer upp. Och Jag tror vi skulle börja med en, ett litet filmklipp, var det inte så Fredrik? Ja. Här ser vi hubblappen då när man går in i, ja, öppnar upp den första gången så här. Den lilla blå diamanten i mitten, det är då Fredrik där han står på en, en kartbild. Guppa lite grann där. Man ser ner till vänster siffran 10, han har alltså levlat, han har varit lite duktig här och tagit en del platser. Och där kan man också se att de har varit 20 stycken... His, eh, det är lite svårt att se på håll här. Konst. 20, 20, 20 konst, 24 historia 3 litteratur och ingen musik. Det kan bero på att vi inte haft någon musik, men det kommer då. Det här är ett sätt att locka in användare till hubblappen. Det, det blir ingen tävling eller så som det kan vara i andra spel och mobillappar, utan det Men det ska vara den här lockelsen att man ska känna sig ja, man är inspirerad, sugen på att ta del av den och besöka fler platser. Ni ser också de här guldgulgränsande spiralsakerna som åker upp. Det är då platser där det finns upplevelser att ta del av. Och sen gäller det att man kommer nära dem för att kunna få fram dem. Nu är vi, ska vi säga, också i ett fuskläge. Vi har Fredrik alltså inloggar via ett adminkonto. Så han kommer att kunna se alla upplevelser som finns utlagda i Hubla. Oavsett var de befinner oss någonstans. Så att just nu fuskar vi och ser allting på att Det gör man inte annars. Om inte Lina och gänget hittar på saker och lägger ut här. Men det ligger några saker längre fort som, som ni ser. Så, Ska vi gå in på upplevelser kanske? Ja. Och som sagt, är vi är i Trixiga fuskläget här, så vi ser massa saker. Det hade vi inte gjort om vi hade varit... Och det kan vi också säga, vi har inte hunnit täckt upp hela Västman, men vi har... Lagt en del saker i Västerås, vi har också en del i Surahammar och sen har vi på gång en del andra kommuner också att göra saker. Det här är då ett exempel på en bild och då är det en gammal bild från Kopparlunden. Kopparlunden är ett gammalt industriområde här från ASEA-tiden och där ser man de här ganska kända cyklisterna från den tiden. De kom i en tät ström, när de skulle till jobbet, från jobbet och under luncher och sånt där. Så bilden är från Vet inte om det står något årtal? Jag har en byggt ifrån så inte. Ska... Nej, det står faktiskt inget årtal på Nej, Det står det i årtal, det ska vi visa på 40-50-tal. 40, och tanken är ju då att man tar upp den här bilden och ser den när man är på platsen i Kopparlundet för husen. Byggnaderna finns ju kvar, så då kan man ju ha bilden fotot från den gamla tiden i mobilen och så kan man ju stå och titta på hur det är ut idag och få den här förståelsen för att ja, men så här var det. Och jag tycker också det är fantastiskt att man ser människorna, man ser inte bara huset, det blir någonting levande. Man får den här insikten, den känslan att ja, men här har människor levt och verkat tidigare också. Och vi har kommit efter. Och här är det också så att det finns ju en uppsjö av bilder i alla våra arkiv och alla våra museer som man skulle kunna föra ut på det här viset. Just nu är det ju väldigt lite man kommer åt och kan se som en vanlig användare. Jag tror knappt man vet om att det finns de här mängderna av material. Men i Hubbla skulle man kunna välja ut en del i alla fall, och visa upp på ett annat sätt. Ska vi, köra, ska vi köra film nu kanske? Ja, ska vi ta Silverskatten, berättelsen? Ja, men det kan vi ta. Och jag Kan vi börja säga då, Silverskatten? Vi har haft en Silverskatt på Bondtaget i Västerås som man hittade helt slumpmässigt. Ja, nu säger jag nästan det som Anna kommer att berätta. Anna berättade oss med på filmen, här. hon är museipedagog på Länsmuseet. Så hon berättar, men vi kan lyssna på den. Och grävskopans skiffel träffade en av kantstenarna i den här husgrunden av det här röda huset. Och när stenen flög iväg så välde det ut massor med silvermynt. Det var ungefär 16 000 silvermynt och tillsammans så vägde de 18 kilo. De äldsta mynten var präglade på 1400-talet och det yngsta mynten var präglade 1520 och det var präglat här i Västerås. Mm. Och som sagt, vi har gjort en örupplevelse av det också där man på marken får gå och leta efter sidiskatten och när man hittar så kan man knacka på för lite och så går luckan upp. Jag brukar inte visa det, för jag är så dålig på att hitta skatter. men den är rätt spännande faktiskt och just att man får göra det på plats också. Så. Mm. Anna som jag har som exempel där, hon är ju duktig, hon är ju att barn och unga också, så hon har ju liksom ett enkelt tilltal. Och det har vi kan, det kan vi också säga att det, det är det vi inte riktigt fram att få in innehåll som verkligen är barn- och ungdomsinriktat, utan det blir lätt så här, man ska göra något första gången, att man utgår för sig själv och så blir det ganska vuxet. Men det är en sån här övergångsfas, känner jag. Att det, just nu testar vi mycket teknik och möjligheter och för att... Ja, se. Se vad som blir bra. Då ska vi se. Vi kanske ska slå till med några. Ja, vi kör den. Apropå de med cyklisterna som var i Koppalunna, som jag nämnde, de här gubbarna som cyklade. För det var ju gubbar som cyklade verkligen. Fruarna var säkert hemma och laga mat de flesta. Det var ju så. De här gubbarna har också gjort en staty av, av Broström. En väldigt känd staty som kanske vi har C-strömmen. Den har stått på Stora torget, den kommer att stå där igen, men just nu är den borttagen för restaurering. Så det är en tom plats och då tänkte vi, det är ju lite tråkigt. Alltså folk har till och med varit upprörda, det har varit Facebookgrupper som har varit mäktiga upprörda över att den har tagits bort. Trots att den bara är inne på restaurering, men vi kände att man kanske kan göra någonting annat. Så vi hade kontakt med en konstnär som heter Tony Lorenzi att tänka ut. Skulle man kunna göra något nytt av den? Så han fick vara lite kreativ, gjorde några skisser och Mindflow-företaget gjorde då lite argrejer och sen så synkade vi ihop någonting och det blev den här. Och vi skulle nästan kunna haft en liten gissning här. Vad tror ni är Västmanlands landskapsdjur? rådjur. Så vi satte rådjur på, inte bara cykel, utan vi satte dem på skateboard, vi satte dem på hoverboard, vi satte på någon kickbike. Och så har vi på slutet där, det här var Tonis. Tony gillar inte cyklar. han hade nog helst gjort konstverk där man la dem i en hög och bara krossade allihop. Så vi gick med på att vi gör en sån här variant. Han får visa hur de ligger och att man får parkera den rätt. Så om man känner en djup missnöjer med de här parkcyklerna så kan man gå in här och så får man parkera och känna att ja, det blev det snyggt. Och längst fram har vi också en liten drönare, jag ska se när den kommer, den försvannande Och På den sitter en strömstare och det är också en liten kul eh, koppling till Broström då, som också hade en strömstare med på, på sitt konstverk. Så den finns då förstås placerad nu på stora torget att man kan se den där. Mm. En lite rolig grej med det här, för ni vet, det blir ju alltid buggar med teknik och sånt här också. Ibland när jag visar det här, då har några rådjur varit försvunna och det är inte samma heller. Ibland har tre var borta, ibland har ett varit borta. Och då var det faktiskt då eh, konstnären själv, som sa ja, men det är klart att man måste få sticka iväg och beta lite mat ibland. <laughs> och det är bara det här konstverket som jag haft de här lite udda grejerna. Men det har liksom inte gjort någonting. Mm. Den är snygg, tycker jag också. <laughs> Sen kan vi säga att förra veckan, och då var så, titta bort här på Lina, vi var i Skuldtuna en bit utanför Västerås och gjorde en workshop med några barn. Och det var roligt. Oj vad de var igång. Och då fick de, de fick se ett riktigt annat konstverk. Vi ska kika på det också. Men vi börjar med barnen tror jag. För de fick eh, inte inspiration och göra egna konstverk. Det här gick ju väldigt fort. Det var liksom papptidningar att klippa ut. Det var plastfickor och så skulle de göra någonting och skriva någonting och så skulle de lägga det lite i lager, collage lite grann så här. Och så fotade vi och la in i appen och så skulle de också skriva en text till. Mm. Mm. De fick bestämma vad det skulle vara. De fick bestämma vad det skulle vara. Och då är det så här att de flesta var fotbollsinteresserade. Vi har någon som heter Messi. Vi kan ta en Messi-fan. Det var någon första tror jag. Sino som gjorde. Ja. Det här, och vad, jag vet inte, vad höll vi på? En timme, kanske de fixade grejer med det här. Och så fotade vi och så har vi gjort det. Tanken var väl också att vi skulle gjort fler foton av dem och sen gjort, satt upp dem och sen kanske filmat runt också. Nu hann vi inte så långt, det tog lite tid. Det svåraste var faktiskt också det här att hitta på texten till. Det var de inte riktigt beredda på, tror jag. Det hade börjat sitta längre. Men det är ju också ett sätt att göra ny konst. För det är så vi klassar den här. Det här är ett konstverk som ett barn har gjort. Utifrån sin egen idé och sina egna fantasier och så. Och det är också bara ett exempel på vad man skulle kunna göra tillsammans med barn och unga, Låta dem fylla med innehåll. Men vi kan kika på det konstverk och fick se och utgå ifrån. Och det var ett verk som har gjorts av Robert Perske. Nu ligger det på förslagen här nere. Vet jag. Så nummer två eller nio? Där har vi nummer två. Robert har ju jobbat mycket med det här med att fotografera och göra, liksom lappa på lager på lager och det var ju det vi lite tog med oss till barnen också att göra saker som lappar över varandra. Så det här är ju foton på hus och som är då upprepade och hopsatta till någonting helt annat. Nu försvinner Fredrik över med. Och man kan gå ganska nära. Kan du zooma in, Fredrik? Så att det, för man ser faktiskt varenda liten tegelsten ibland. Till och med ogräs har ser sett växt på något hus. Och så kan man gå in lite grann. Det blandas nästan med det här rummet också, känner man. Att man kunde göra det här, det, hade vi nog inte, det visste vi nog inte ens innan vi hade gjort det här tillsammans med den här konstnären. Det är fascinerande. Så här har ju verkligen varit en resa under utvecklingens gång. Att, att arbeta och utveckla appen, tekniken och också utveckla hur man jobbar med innehållet. Vad, man kan, vad det finns för möjligheter. Och vi är ju inte på långa vägar färdiga, utan vi kommer ju att fortsätta mycket mer- med både det ena och andra. Och tillsammans med andra. Det, det är verkligen en, en resa Man lär dem under resans gång, så att säga. Mm. Um, skulle du vilja ansluta, Fredrik, så kan du få berätta lite vad du... Ja. Eller glömde vi någon viktig sak, kanske? Uh, ja, få komma in i bild. Vi uh, ska ta bort min skärmdelning. Här. Jag tänker, Sådär. vad tycker du var enkelt och svårt? Och vad ser du för möjligheter med det här? Har ni gjort något liknande förut? Ja, vi har gjort enskilda upplevelser, så att den stora utmaningen för oss var väl egentligen att bygga själva plattformen som ligger bakom det här, administrationen. Och göra allting möjligt för andra att bidra. Så att, just att redan idag kan vi faktiskt, om man är sugen, ska man prova att skapa ett konto på den här hemsidan. Ladda upp bild, video och med hjälp av oss kan man också göra AR-upplevelser. Och få in dem och placera dem då på en geografisk position. Så det var väl en del i det mm, mm. Som, var, som var nytt för oss, så att säga. Mm, mm. Eh, ja. Mm. ja, och det var ju som sagt inte bara en app vi fick bygga, utan vi, vi upptäckte under resans gång att vi får, vi får saker att hantera, administrera, vi får konton att administrera. Och vi vill kunna ta ut statistik på det här, så vi kom på att vi måste bygga en webbplats, så enkelt var det. Så då, det har ju tillkommit saker. Mm. Men den till, webbplatsen gör ju också att vi kan komma ut med information om Hubbla. Någon skulle kanske kunna skriva i chatten hubbla.se som är länken till webbplatsen. Mm. Så kan man gå in och läsa mer där. För det, det finns lite spelare i instruktioner också. Och där kan man också hitta hur man själv lägger upp egna upplevelser. Vilket inte alls är svårt. Jag brukar ha visning av det. Och det ja, nej men det är ingen märkvärdigt alls. Bara man har gjort någonting så fyller man i ett, som ett formulär och sen, sen lägger man upp det. Mm. Och så kommer det hos mig just nu som publicering. Så det här, det är så väldigt mycket arbete med här eh, att hitta en form att arbeta med det också. Vilka ska publicera det innehåll som görs och, och vilka ska göra innehåll, hjälpa till att göra innehåll och marknadsförelse. Mm, för mig har det växt mycket, mycket mer men, men på ett fantastiskt vis också. Ja, det har varit mycket med skyddande av data, ja. GDPR såklart, ja. mm. hur vi kan dela, vad vi får dela, säkerställa att man inte kan bli spårad. Att man då enligt alla regler kan radera i sina konton, att vi inte sparar sånt som vi inte måste ha. Så har varit väldigt, mm. väldigt noggranna med sånt. Så mm. Vi använder inga externa statistikverktyg på något mm. sätt eller sådär. Men sen skulle jag säga att det är en lärdom för oss har ju varit, och för dig också vet jag det är ju det här samarbetet med konstnärerna. Mm, som har mm. varit väldigt roligt mm. och lite, både lite utmanande för oss ibland och för dem också. Mm. Eh, man märker att eh, man har en helt annan, olika approach till hur man utför uppdrag. är mm. eh, väl vi den här mixen när man ska göra både konst och teknik. Man, man, när vi har konstnärer inne i det här så gör ju inte de hela jobbet som de kanske annars gör, utan de... De blir ju beroende av er mm. framförallt på företaget. Och så jag som försöker tolka emellan. Men det har ju också, vi har ju också lärt oss en del. Att, ja, man... man kan inte stänga in konstnärer i lådor. Man kan, man kan inte boxa in. Nej, och Det är väl deras idé kanske att de ska inte nej, nej. så det har varit lite, men det har varit roligt. Nu ja. ja. mm. känner att vi har kanske glömt någonting, men... Ja, men jag skulle säga också, det, är ju, det kanske har framkommit tydligt, men det stora i det här i alla fall, som jag har märkt, som också har barn och varit ute, det är att ibland finns det guidade turer, det finns tillgänglighet till information, men just det här tillgängliggörandet av informationen på plats, som, mm. som jag uppskattar mycket. Mm. Och att kanske ett konstverk eller en, någonting som man skapat som, som inte har då kanske information, det finns ingen skylt det finns ingen annan information att tillgå på det stället. Mm. Då kan man lägga till det själv, konstnären kan göra det själv. Någon är intresserad kan faktiskt göra det. Ändra, prata lite kring det eller så, så man verkligen får tillgång till den informationen på ett lite mer lättsamt mm. sätt. Mm. Eh. Och just det att täcka upp att det kan finnas någonting överallt. Ja. Mm. Nej men jag upplever själv, jag är ju inflyttad i Västman jag har ju tänkt det många gånger, att man är på platser, man förstår att det är någonting. Man... Kanske, det kanske finns någon liten skylt att läsa av så här, men inte särskilt mycket. Och var ska man ta reda på saker? Det här blir ett sätt att verkligen lägga ut små saker på många, många många ställen. Och att det också blir då en, en tillgänglighet vi är inne på. Men också det här att, det blir, att alla kommuner, oavsett storlek, kan få ut sitt sin kulturarv helt enkelt på ett annat sätt. Ehm. Och nå fram. Mm. Och vi kanske gör så. Jag, kan, jag behöver inte vara med i bild, men om ni två står kvar där så kan vi ja. ta, kolla lite granna också för möjlighet till uh, att ställa frågor. Och mm. Jag förstår på Nina att det har kommit in några frågor i chatten. Mm. Ja, och... Det och en hel del frågor, ja. upptäcker vi att vi har glömt att berätta. Och jag tror ni gav ju en webbsida för appen, men det kom en fråga innan om att finns appen att, möjlighet att ladda ner den ja, och hur fungerar det det. den då? Ja, vi släppte den det finns Den både för iPhone och Android. Vi släppte den i september och då är det så här att vi har släppt den fast den inte liksom är helt färdig. Vi har ju inte täckt upp hela läget som vi kanske hade önskat. Men för att vi ska kunna få in innehåll från länet så måste vi släppa den. Vi, vi kände, det var ett moment 22. Jag kunde inte berätta om appen och visa den för att den inte fanns. Och jag kunde inte, vi, vi tyckte inte vi kunde släppa den för det fanns någonting i den. Så vi släppte ändå. Så den är släppt. Och är det så att bor man ju inte i Västmanland så får man väl komma hit och besöka Västmanland så kan man göra saker här. Sen är det också så här, och det var det jag får efter lite, så vi har glömt något, vi har glömt något. Vi söker ju samarbetspartner i andra regioner. Jag har haft lite kontakt med Region Röbro län, till exempel, som är närliggande oss. Då. För det vore ju fantastiskt om vi kunde utöka det här, att det inte bara vara i vårt län. Vi, vi ser ju att det här är en så bred, bra app. Den skulle vi kunna ha i hela landet. För den användare vill ju till exempel inte ha en app i ett, en region i ett län och en annan i en annan. Eller flera varianter, man vill ju ha en och kunna glida emellan dem olika Kanske bo i en region och sen åker man och hälsar på i någon annan över sommaren där och sen tillbaka igen och så här. Så den som är intresserad hör av sig direkt. för Som jag förstår då, då är man kan ladda ner appen, mm. men du måste befinna dig i Västmanland för att kunna använda den. För att hitta den. någonting ja. att se på. ja. Bra, men vi har fler frågor. jag vill, Vad <gör> det. det appen Man hittar appen via hemsidan. Annars så kan man söka då på Hubbla i, ja. i App Store. Mm. Vad har appen kostat att ta fram från grunden och det finns också en följdfråga där. Hur många användare finns det hittills? Och det är väl då som har laddat ner appen kan jag tänka mig. Eller, för du pratade lite grann om statistik Karin. Ja. Men först, vad har det kostat och hur många användare? Kostat? Ja, eh, nu har vi, vad ska man säga? Ja, men vi någon, en miljon. Jag skulle tro det. Mm. Sen, är sen det... har vi ju kostnader konstnärer också. Och sen kan man tänka, jag har också kostat en del. Så att Det beror på hur man räknar, men, men om man, helt klart man... så kostar det ju. Och det är väl också en annan till att vi borde sprida det här. I alla fall så det inte någon mer gå in och göra samma sak. Utan använda det som redan är gjort. Mm. Jag, tror, jag, tror att, jag tror att vi hade ungefär 450 000 ungefär för att bygga själva grunden i plattformen och appen. Och så. Mm. Och det räckte kanske inte hela vägen. Man kan själva, själva den här publiceringen via webben var inte riktigt utvecklad, så det har varit en ganska agil process, som vi kallar det i IT-branschen, där man liksom, eh, det, det kom ju upp mycket idéer under tidens gång. Så att, eh, mm. Jag skulle säga att eh, om man tittar bara på själva utvecklingen så ligger det kanske lite drygt en halv miljon. Och sen mm. är det ju upplevelserna har kostat lite grann och, och, sen, och så serverdrift och hela de här ja. sakerna också som alltid kommer till. –Andra frågan, var användare, –Användare är det hittills? Ja det... –Ja, det är ju inte så många. –Jag har inte varit så nyfikna på det än. för Vi har liksom inte riktigt tryckt på knappen än. Känner vi. Det blir eh... kanske lite nu. då –Vi hoppas att vi får in lite fler. –Ja, Men det blir säkert att vi ska ja –Jag skulle säga 112, kanske, maximalt ja, just nu. –Ja. Vi har ungefär 40 deltagare just nu, så att, ja. förhoppningsvis så kommer det 40 nya användare. Ja, in och kör. Ja. Säka. Jag har fler frågor. Mm. De då användare som finns, vad tycker användarna? Har ni gjort några systematiska, eller har ni gjort några tester eller undersökningar kring hur man tycker om appen? Jag har inte hunnit så långt kan man väl säga. Vi har samarbetat med ungdomar från en gymnasieklass till exempel förra, eller i våras, så var mina duktiga elever på en teknik, teknisk gymnasium, abb gymnasiet som gjorde AR-upplevelser i sju olika grupperingar, faktiskt superduktiga. Så de hade ju en del input och sådär, så där, som vi ska försöka ta hand om. Och sen hade vi också några tre av dem plus en till från ett annat gymnasium som kom in och sommarjobbade också, gjorde två AR-upplevelser. De har vi inte riktigt tidputsat än och lagt ut, men de ska komma. Så, så mm. om man då, jag, jag hittar på mina egna frågor ja. på era svar, men eh, om nu alla våra 40 deltagare idag laddar ner appen och har eh, synpunkter kring användning, hur kan man lämna, eh, ska fin... man kontakta er? Ja, för det ge är lite? det finns en mejladress där som mm. jag tror idag går till mig, visar jag, mm. möjligtvis till dig. Nej, det går till dig. Det går till mig. Ja. Det är nog det bästa, ja. så tar vi hand om det. Så får ta hand om det jag har en ganska lång lista med idéer och sånt som ska, som vi vill få in, som både funktionalitet och upplevelser och sådär. Men mm. vi vill gärna ha fler, det är ju uppskattat. Och testningen är ju det som vi har sett med barn. Mina barn har varit ganska flitiga testare. Men det är ju att själva gamification, det finns väl inget riktigt bra ord på svenska för det, jag. Men att utöka spelupplevelsedelarna i appen där vi vet att vi kommer behöva jobba. Mm. Det finns tankar om att man till exempel, idag så är man en liten diamant. Där skulle vi ju helst vilja att man fick vara en liten egen gubbe, en avatar som det kallas. Så man fick bygga sina karaktärer. Så till exempel om du tar du många upplevelser och de här poängen får man ju Per, vilka upplevelser man tar. Så att vi tar många upplevelser som är kopplade till konst, så kan man få någonting till sin avatar som är kopplat till konst. Så man bygger sin gubbe, så vi får lite det här mer, ännu mer det här spelupplevelsen i det. Mm. Jag tror att vi har varit ganska fokuserade nu i slutet på att bygga upplevelser, så vi ska få in, få in många. Mm. Jag kan tillägga det att det sa man och inte Mann jobbar ju lokalt här i Västerås. Så ni har ju liksom den här känslan för länet och, och staden, och liksom ser möjligheterna. Och sen är det också här att en av utvecklarna, hos er eh, som är 27 mål, 28? 24. 24? Ja, ni <laughs> förstår. Man kan ju fråga dem också. Och det är de ja. som säger att ni måste ju ha det på det här viset. Jaha, ja. måste vi det. Nu hörde ni heller att vi har ju musik till. I appen är och det är också en utvecklare hos er som gör egen musik på här som tyckte att det måste ju vara någon musiksling när man kör igång appen. Så det satt sig ändå och bara var den där. Och det var ju jättebra. Så att, ja, det, har verkligen varit, det har inte bara varit att vi har gett man för ett uppdrag att göra det här. Eftersom de inte ens vet att exakt vad vi vill ha. Utan det har varit som ett samarbete också med bägge parter har gått in med sin kreativitet. Så att, att det här att fånga in vad unga tycker det gör vi lite därifrån. Också. för Vi inser våra begränsningar. Alltså, har man passerat några år så, så har man inte koll på vad Ungarna vill ha. Så. Jag tänkte haka på med lite frågor här också. Jag tycker ah. att det är jättebra att ni står kvar båda två. Ah. För att en sak som man kan bli lite nyfiken på det är också det här tanken att, jag absolut det här att konstnärer, att man beställer liksom ett konstverk eller man beställer en grej som ska hända i appen. Men eftersom tanken också är lite grann att man ska få möjlighet att själv lägga in mm. material. Och då funderar jag lite på hur, hur, det, hur ni har tänkt att det ska fungera. Alltså kommer det modereras Eller liksom hur kommer det upp i, i appen? Ja. Vem granskar? liksom? Ja. Det är du som granskar. Och det är inte jag som ska fortsätta med det. Jag är ju en utvecklare, så jag kommer att vilja lämna över det här jobbet till den som faktiskt ska jobba med det. Och som kommer att kunna vara mer kunnig på det här med innehållet och konsten och det också. Mm. För jag så så att så det, det här det. perspektivet som handlar om att, amen, att det kan vara något, något som är stötande eller mm. liksom fult eller alltså ja. verkligen så här ja. odemokratiskt. Att det måste ju liksom ja, ja, ja, finnas nej, nej. ett filter där. Men sen tänkte jag också, har ni funderat någonting, har regionen funderat någonting då som beställare av det här eller som, som ägare av det här kring kvalitet? Hur ska man tänka mm. alltså rent... Det är klart att det går att göra en massa saker tekniskt, men när det nu börjar fyllas på, behöver man liksom tänka kring att men det här kanske inte är tillräckligt mm. bra eller det här är inte tillräckligt mm. intressant? Har ni haft några sådana diskussioner? Jag känner att det är inte vår... Det ska inte vi svara på, för det har inte, det inte vår kompetens. Mm. Vi gör det här mm. verktyget, ja. men jag förstår frågan. Jag så tänker inte så, så mycket när man beställer kanske från, från konstnärer som <coughs> får jag, ett uppdrag, utan mer liksom allmänheten ja, jag förstår, så. Jag, mm. jag tänker mig att det skulle behövas en redaktör, redaktörsgrupp mm. eller någonting med de personerna som är kunniga på det här med med kulturarvet, men historia, med, med konst, etc. Och, och vet och kan bedöma att det här blir bra, det här blir rätt. Sen är det inte så att det ska bara vara fina saker. Mm. Eftersom vi släpper fritt för, för användare att lägga upp egna saker så måste man vara väldigt... Man måste ju ha en omtänksamhet där också, mm. som visar den här bilden de här barnen har gjort. För, för honom var ju det här hans liksom livsverk mm. kanske just mm. den dagen. Mm. Mm. Mm. Vi har, vi har, också, vi har faktiskt på ett litet... Jag vet vad vi kallar det för, men lite som ett regelverk eller liksom mm. ett, ett, något, någon form av skelett på hur man ska tänka eh, som, som redaktör. Eh, just nu är det bara en lista på några, några saker som vi har tänkt på, eh, som vi också kommer försöka gå ut med till, till slutanvändarna, de som lägger upp saker. Eh, I övrigt idag så handlar det egentligen om att det får inte vara för långt mm. om det är en film eh, och så lite tips och råd egentligen mer mm. så att, att eh, till exempel inte fota en sak som man ser på platsen, för att det är ju där man ska ju vara på platsen. Mm. Uh, mm. Mm. Och jag tänker också lite, jag tänker lite grann att det här, alltså det här medskapande perspektivet, jag tänker på liksom lite grann hur det funkar på Wikipedia, alltså liksom här, mm. vem som granskar och mm. att man ser till att just när det kanske handlar om historia och kulturarv till exempel, att det inte är Alltså Faktafel. Alltså liksom mm. om, om det här nu då ska vara ett sätt att uppleva till exempel kulturarv eller historia. Att granska, liksom, är det liksom från mitt upplevelseperspektiv eller finns det risk för att det kommer in liksom rena felaktigheter? Alltså, mm. Jag tänker att det är lite mm. intressant med det här medskapande perspektivet, mm. att det ställer lite andra krav på att ja, men tekniken behöver ju mm. finnas. Men just det här liksom arbetet, det blir ju verkligen ett mm. förvaltningsarbete och ett fortsatt liksom, eh, utvecklingsarbete kring, kring de eh, frågorna. Mm. Senast, senast igår hade vi en diskussion om just med uh, käll, käll, uh, mm. Mm. Så det är, och Som det är idag så, så ställer vi ett krav att man skriver vem som exempel har. Vem är det som har rättigheten på bilden? Mm. Uh, vem är det som skapar den här upplevelsen? Mm. Men också att uh, om man har källor att vi ska få med det. För det, mm. har vi, det har vi inte haft än så länge. Mm. Mm. Och Än så länge är det ju mesta upplevelser som, som vi har modererat, mm. så att då har det varit mm. ganska lätt för oss att styra, men mm. mm. såna här frågor kommer upp hela tiden så mm. det, det är jättebra. Mm. Mm. Och sen tänker jag men det kanske också får vara en diskussion i framtiden också, det här med rättigheter, alltså mm. rättighetsfrågor. Vem mm. äger rättigheten till immateriella, liksom, immateriellt material, när, ja. när det så att säga, kanske inte är no, att man har beställt av någon professionell, utan att det är liksom, eh, allmänheten på olika mm. sätt. Men det, det kanske får vara ett tema för en annan nätverksträff, det här med rättigheter och liksom mm. hela den eh, stora mm. <laughs> bubblan. Ja, men vi har ju frågat oss det här, vem äger ja. det digitala rummet? Mm. Kan vi placera ut någonting? Kan vi sätta ett, mm. ett konstverk här i mm. Hubbla? Vad tycker du om det? Ja, mm. no, oh, nej. Oh, att... nej. Det är... mm. och, och då säger att det kanske finns andra appar som redan är mm. fullpäpplat prepp, prepp, i det här rummet mm. med saker som du inte skulle vilja ha här. Mm. Mm. Det, det är en liksom helt annan värld, en annan dimension som vi inte... Också ett ansvar. Bara... Eh, ja. vi, får ju, vi förvaltar ju ja. konst nu som är virtuell. Mm. Eh, ja. som med de konstnärerna som vi har idag så har vi ju fått hjälp faktiskt av Konstnärsfrämjandet. Konstnärsfrämjandet, ja. ja. mm, mm. Bland annat och mm. faktiskt skrivit avtal med mm. Robert, bland annat, som mm. gjort den här, de här skulpturerna. Mm. Så att mm, var, varje ny process kräver lite nya avtal och, mm. och idéer sig. Men jag tänker ja. att det är spännande här också liksom att det är liksom utveckling verkligen det här. Att man behöver mm. lära sig. Det går det är inte så att att nu är vi klara utan det, det liksom sker saker hela tiden. Ja. Nu verkar det som att det kan, har kommit in en mer frågor i chatten. Ja, vi fick en kort mm. fråga här. Den har jag också funderat på inser jag nu när den kommer. Varifrån kommer namnet Hubbla? Ja, en bra fråga. Det var faktiskt en av... av min en kollega som jobbar här i huset, som hade fick, en kommunikatör, Annika Heerevonen faktiskt, hon, som fick spåna fritt så här, vad skulle det kunna heta? Och hon tänkte på det här, besökspunkt, punkt, hubb och som en nod. Liksom. Så, och sen lekte hon med det ordet och satte lite färger på det så här också. Väldigt bra jobb mm. faktiskt, vi är supernöjda. Man kan ju säga att man hubblar och man kan gå ut och hubbla, och, man är en hubblare. Och, så, vi ville ha den här lekfullheten i. Och det förstår Kul. Mm. Mm. Mm. Om det inte är något mer som ni tänker att ni har missat eller vill säga ytterligare. Och jag vet inte om ni, jag tänker att det kanske i första hand, om man har frågor kring projektet så, inte kanske om så mycket om tekniken, då kanske det är dig Karin man kan höra av sig till om du lägger din ja. mailadress i chatten kanske till exempel, mm. om man vill. är nyfiken efter den här träffen. Det blir bra. Ja, mm. så tackar vi så jättemycket för, för den här presentationen. Mm. Kul att höra.